A do našej zahradečky ei jasne slunko švítim A do našej zahradečky Ej, jasné slunko švítim švíti. Začala tam moja milá Začala tam moja milá Ej, všetky, nejaké kvítky Jak začala, zahrabala Zagravala, ej, bila, rúža zesla Sa vašimi, moja mila, sa vašimi, mila Ej, do kasarenj prišla Keči prišla, šedi sebe, ej, na moju posilku Keči prišla, šedi sebe, Sebei na voi for